قيس <تصفيق> الخزعلي اش قال احنا ما وجدنا ايد نظيفه حتى نتعامل معها ان يعني يقصد من اهل السنه وانا على راسي الناس جميعا وامام الاعلام وامام كل العراق الذي سوف يصله ها... تصله هذه المناشده امد يدي الى الحكومه انا الشيخ عدال الغريري وهذه يدي التي أرفعها أمام الحكومة جميعا على عدد أصابع هذه اليد فقدت لي أخوة من رحمي بالطائفية أقسم بالله خمسة أخوة فقدتهم على عدد أصابع هذه اليد ولكن إصلاحاً لأبناء بلدي ولشعبي أمد يدي هذه للصلح فسيد قيس يا حكومة الإطار إذا لم تجد يدا نظيفة إلى الصلح والمصالحة فهذه يدي فأنا نيابة عن جميع أهل العراق أطرح نفسي بديلا ومفاوضا لكم ولمن شاء ومن كانت له نية صالحة وصادقة فهذه أيدينا مبسوطة للصلح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وهو خير الفاتحين اللهم آمين